Com posar m'agrada a una entrada al fòrum? Ara, l'activitat fòrum ens permet que tant els alumnes com els docents puguin avaluar qualitativament les entrades dels companys posant m'agrada. Primer de tot, has de crear l'escala personalitzada des de qualificacions. Un cop aquí, has de seleccionar escales. Ara, afegeix una escala personalitzada fent clic a Afegeix una escala nova. Posa el nom a l'escala. A l'apartat Escala has d'escriure les paraules que la formaran. Si utilitzes més d'una, les has de separar fent intro. Finalment, des dels canvis. Ara ja pots vincular l'escala al fòrum. Per començar, has d'editar els paràmetres del fòrum. Com pots comprovar, hi ha dos apartats. 1. Qualificació de tot el fòrum on només els docents poden avaluar i 2. Puntuacions on tant els alumnes i professors avaluen. Fes clic a la segona opció Puntuacions i selecciona el tipus d'agregació nombre de qualificacions. Esculp el tipus d'escala i la que has creat abans. Si t'interessa, també pots delimitar les dates en les que les entrades podran ser qualificades. Per acabar, pots indicar quina categoria de les qualificacions pertany al fòrum. L'alumne, quan accedeix al fòrum i llegís l'entrada, al final té l'opció de posar M'agrada si ho considera. A més, també pot veure el total dels M'agrada. Com a docent, també pots avaluar les entrades amb M'agrada. I a més, pots visualitzar qui ho ha fet. qualificacions, pots comprovar que l'avaluació del fòrum es mostra en els alumnes que han rebut un mínim d'un m'agrada. Per tant, té el mateix pes si reben un o dos m'agrada. És una nota qualitativa.